Так для нас було б краще, щоб Меррон Богданович працював тут. Тобто, щоб він дав ще щось українському футболу. Тому варіант Маркевича я не буду називати ідеальним чи найкращим. Але це варіант хороший і для клубу, і для тренера.